يضمن لها السعادة والاستقرار والأمان والاستمرار في المجتمع ولعظم هذا الكيان الأسري فقد اهتم الإسلام العظيم بتأسيسه على عدة قواعد مهمة وهذه القواعد يا عباد الله إنما جاء الإسلام بها منظمة وعلى أكمل وجه حفظاً لهذه الأسرة من الضياع والانهيار والتفكك لأننا إذا نظرنا نظرة تأمل في واقعنا المعاصر وما فيه من نزاع وما فيه من تفحش وما فيه من منكرات فإننا نجد هذه المنكرات وإن كانت ظاهرة على الأفراد إلا أن أكثرها نابع من الأسر وعندما ينتشر المنكر وينتشر النزاع وتنتشر المشاكل بين الأفراد فإن هذا يكون كذلك فيما بين الأسر وعندما تتفكك أسرة المسلم والمسلمة ويفترق الرجل عن المرأة عندئذ يكون الرجل في واد وتكون المرأة في واد آخر ويضيع الأبناء سدى بلا راع وبلا كبير وبلا مسؤول وبلا مربي وينشأ جيل في مجتمع الله أعلم به كيف يكون هذا الجيل في المستقبل ولكننا بالنظر الى واقعنا المعاصر نعرف ان هذه الاسر انما بنيت على شفا جرف هار فانهارت هذه الاسره عياذا بالله لان الاسلام العظيم وضع قواعد قويه ووضع ركائز متينه ينبغي على من اراد ان يبني اسره ان ياخذ بها لأن الإنسان إن لم يتعلم قواعد البناء وسارع في بناء مشروع من المشاريع أو أعد كيانا من الكيانات وإذا لم يكن متعلما القواعد التي بها يبني فإن هذا المعمار وإن هذا الكيان وإن هذا البناء لا بد وأن يسقط ولا بد وأن ينهار وهذا كذلك في مشروع بناء الأسرة الكل يسارع في بناء أسرة ولكن بلا أعمدة وبلا أبنية متينة تقف أمام العواصف وتقف أمام المشاكل وقوف الحريص ووقوفه الذي يريد أن تكون حياة الأسرة ماشية متماشية مهما مرت عليها العواصف ومهما تعرضت للمشاكل والزلازل وحتى تكون الأسر مستقرة وحتى تكون أسر المسلمين والمسلمات قوية متينة مستمرة في حياتها الزوجيه جاء الاسلام العظيم بتهيئه الاسره تهيئه صحيحه وتكوينها على اساس سليم واول قاعده من قواعد بناء الاسره يا عباد الله هو حسن تاهيل افراد الاسره دينيا واخلاقيا وهذا لا يكون الا اذا فهم معنى الزواج والغرض من الزواج وكيف يكون الزواج ماشيا مع واقعنا المعاصر وحسن تاهيل افراد الاسره انما نعني به الرجل والمراه الشاب والفتاه اذا اراد كل منهما الارتباط الزواجي فلا بد لهما من ان يكون عندهما من التأهيل السليم الذي يمكنهما في مسألة الارتباط ومسألة الزواج إلا أننا نجد كثيرا ما يدفع الآباء والأمهات أبناءهم وفتياتهم إلى الزواج بلا حسن بلا تأهيل صحيح وبلا معلوم وبلا معلومة وبلا تثقيف في باب الارتباط وعندما يدخل الشباب والفتيات الى باب الارتباط تقع المنكرات ولابد وتقع المغالطات والمفاهيم الخاطئه ولابد ويكون كل واحد من طرفي الزوجيه في واد والاخر في واد اخر وعندئذ اذا تمت الخصبه فان هذه الخصبه تكون خصبه غير سليمه لانها في حقيقه الامر مكونه من شاب لا يعرف كوعه من بوعه وكذلك فتاه لا تعرف احكام الحيض ولا احكام الغسل ولا كيفيه النقاش ولا كيفيه التعرف على هذا الامر امر الزواج ولذلك راينا كثيرا وكثيرا الدورات التي يكون موضوعها موضوع تأهيل الشباب والفتيات للزواج وهذا من الأمور الحميدة التي ينبغي على كل شاب وكل فتاة إذا أرادت الارتباط إذا أرادت الدخول في مشروع الزواج والتعرض له التقدمة والتعرض للخض الخطوبة أو نحو ذلك لابد وأن يكون عند كل طرف من طرفي الزوجية من المعلومة ومن الثقافة ومن حسن التأهيل حتى يعرف الأمر على حقيقته وإذا لم يكن ذلك موجودا وهذا شائع وذائع في أوساط المسلمين وفي مجتمعاتهم الشاب يدخل عش الزوجية وكذلك الفتاة وقد تعب الآباء وتعبت الأمهات في تهيئة بيت الزوجية وموافقة الزوج للزوجة والموافقة والتوافق فيما بينهما كما نقول في باب زواج الصالونات الذي يكون مبنيا على اختيار أطراف بعيدة أو قريبة من الشاب أو الفتاة وعندما يدخل الشاب والفتاة باب الزوجية بلا وازع ديني ولا أخلاقي ولا معرفة كيفية التعامل الصحيح في هذا الباب فإنهما يفسدان فسادا عريضا ويقع في هذه الأسرة من الفواحش والمنكرات والنزاعات والخلافات والله تبارك وتعالى به عليم وسرعان ما تنهار هذه البيوت التي لم تبنى على اساس سليم فهذا اول امر وهو حسن التاهيل ثم من القواعد المهمه كذلك يا عباد الله الدقه والتفكير في اختيار شريك الحياه المناسب قبل الزواج وقد تكلمنا على ذلك تفصيليا في عده خطب سابقه فالدقة في الاختيار والتفكير العميق في قبول أو رفض عمر أو زيد من الأهمية بمكان لأن الاختيار إذا كان عشوائيا الرجل يتزوج المرأة الفلانية بلا تفكير والمرأة تقبل عمرا أو زيدا بلا تفكير عندئذ لا يحصل بينهما من الانسجام ولا يحصل بينهما من التواد ولا يحصل بينهما من الألفة التي هي أعظم مقصد من مقاصد الاختيار بين الزوجين وين تنشأ هذه البيوت في المستقبل على غير أساس سليم. عندئذ نرى الظاهرة المنتشرة بين الشباب والفتيات كالتالي أن لا أحبه أنا لا أحبها أنا أكره أفعالها أنا أكره هي تكره أفعاله بينهما من مناقصات الحياة ما بينهما وكذلك تنهار هذه البيوت في القريب أو البعيد فالدقة في اختيار طرفي الزوجية من الأمور المهمة جدا ولا يتحقق الاختيار الصحيح المبني على القواعد الصحيحة إلا إذا عرف الشاب وعرفت الفتاة ما هي معايير الاختيار السليم، لأننا صرنا للأسف الشديد إلى طمع ومغالاة ومتاجرة بالشباب والفتيات في هذا الباب، وكل ذلك ليست بالمعاذير التي تقبل من ولي أمر أو تقبل من أم من أمهات المسلمين والمسلمات، ولذلك رأينا القواعد الشرعية تقول إن الاختيار كي يكون اختيارا سليما لا بد وأن يكون مبنيا على الدين والخلق الصلاح موجود بين طرفي الزوجين المرأة مرأة صالحة طيبة معروفة بالأصل الطيب والنسب المبارك والتربية الإسلامية الصحيحه والشاب كذلك معروف بالخلق الإسلامي الحميد والأدب الإسلامي الجميل ومعروف بالالتزام بأوامر الله تبارك وتعالى واجتناب المنكرات ولكن فتشوا يا عباد الله في هذه المعايير أين نحن وأين شبابنا وأين فتياتنا منه إننا نجد البيوت تبنى والرجل يكون شاربا للمخدرات، ويكون شاربا للامور التي تذهب العقل، ويكون سارحا تاركا بيت الزوجية بلا قوت بلا طعام بلا كسوة، وذلك يكون في بدايته الزواج، وكذلك المرأة تكون عاكفة على وسائل التواصل الاجتماعي، وقد تظهر منها بوادر الانحراف الاخلاقي. في هذا الباب بل قد يصل ذلك منها إلى باب الفاحشة عياذا بالله وذلك كله يا عباد الله نتيجة للتصرع في الاختيار ومهما يكن فقد جاء الشارع الحكيم بوضع القواعد الشرعية في هذا الباب الذي ينبغي على كل من أراد أن يتزوج أن يتعرف عليه وكذلك في هذا الباب كثيرا ما تكثر الطلبات إذا أراد الشاب أن يتزوج فإنه يقف أمام مدفع يقول له قدم وقدم وهات وهات وكذلك الفتاة إذا رأت أبويها ووالديها على هذا النمط فإنها كثيرا ما تطمع ويقع منها وتقع منها المقارنات الشكلية نتيجة لما ترى في البيوت التي تكون حولها أو نتيجة لما يكون في من باب القرابة أو من باب الصحبة أو غير ذلك وتنشأ البنات بمفهوم خاطئ في الزواج وينشأ الفتاة والشاب على مفهوم خاطئ في الزواج لذلك جاءت الشريعة الإسلامية بتصحيح كل المفاهيم المغلوطة في باب الزواج ولكن كيف يكون تصحيح ذلك إذا كان الآباء والأمهات وهم العمدة والأساس الذي منه ينطلق الشاب وتنطلق الفتاة في باب الزوجة فنسأل الله رب العالمين أن يهدي أولياء الأمور وأن يهدي شبابنا وفتياتنا إلى ما يحب ويرضى. فإذا تمت الخطبة على أساس سليم ووقع الارتباط على أساس من المحبة واساس من الراحة والسكينة عند إذن تقع فترة الخطوبة التي تتسم بالتفاهم والتشاور بين الطرفين على أهداف الزواج الرجل يعرض الرجل يعرض ما عنده يعرض ما عنده من فكرة في رأسه تتعلق بأمور بيت الزوجية وكيف يكون إدارة البيت وإدارة الحياة وما هو الهدف من زواجه وكذلك المرأة تعرض ما عندها من أمور تتعلق بمستقبل الحياة وكيف يكون التشاور فيما بينه وإذا كان الشاب بعيدا كل البعد عن حسن التفكير وكذلك الفتاة بعيدة كل البعد عن حسن التفكير فإن هذه الخصبة تبوء بالفشل ويترتب عليها من الانهيار النفسي ويترتب عليها من الضجيج ويترتب عليها من ما مما لا تحمد عقباه لأن الفتى ولأن الشاب ولأن الفتاة لم يكونا متمكنين في باب المشورة وفي باب الحوار وفي باب المخاطب وذلك ينشأ يا عباد الله نتيجة لأن شخصية المسلم وشخصية المسلمة لم تتكون تكوينا جيدا. ولذلك رأينا في باب السلوك وفي باب علم النفس وفي غير ذلك كثيرا ما يكون الكلام دائرا على كيفية معالجة مثل هذه الأمور لأننا رأينا الشاب قد يكون شابا من البنيان قوي البدن ولكنه عنده من الاكتئاب وعنده من العجلة وعنده من التذبذب وعنده من عدم الحكمة وعدم ضبط الأمور وذلك ينشأ نتيجة لقلة التربية ونتيجة لعدم وجود القوى الإيمانية والعمل الصالح الذي يقوده إلى تصحيح ذلك وكذلك الفتاة قد تعنص وقد تترك الزواج أعواما طويلة نتيجة لأنها تخاف أن تقبل على الزواج نتيجة لفكرة خاطئة في رأسها وغدتها من بنات عمرها وكذلك تنشأ الفتاة خائفة على نفسها أن يكون الرجل المتقدم لها للزواج لا تأمن على نفسها معه, معه. أو يكون الرجل متصنعاً أو يكون الرجل يظهر شيئاً ويخفي شيئاً آخر إلى غير ذلك من الأمور ولذلك جاء الشارع الحكيم بوضع وقت مناسب بين طرفي الزوجية حتى يتعرف كل منهما عن الآخر ما هي المميزات؟ وما هي العيوب التي بها يقبل كل طرف للآخر ويكمل كل منهما الآخر وإذا كانت السطحية موجودة وإذا كان عدم التدبير موجودا وإذا كانت العشوائية موجودا فماذا يرجى من أمثال هؤلاء الشباب والفتيات فنسأل الله رب العالمين أن يصلح فتياتنا وشبابنا واذا تم الزواج الشرعي يا عباد الله على هذه القواعد المباركه المتينه فلا بد لكل طرف من طرفي الزوجيه ان يتعرف على كيفيه الحياه الزوجيه وكيفيه معالجه الاخطاء ومعالجه النزاع وهذا قد تكلمنا عنه في خطب سابقه وذلك يكون باختصار بتحقيق المودة والألفة والتراحم والعشرة بالمعروف ومبنى ذلك في المختصر على تقوى الله تبارك وتعالى وحسن الخلق أن يتقي الله ربهما وأن يتعامل بحسن خلق الرجل إذا كان غاضبا المرأة ترخي الحبل وتتقبل ما عنده من عيب وتصرف حتى تهدأ أعصابه وكذلك إذا بضر من المرأة خطأ أو تصرف فإن الرجل يعمل معها مبدأ التغافل ومبدأ مغفرة الخطأ والزلل لأن الحياة إذا كانت بين طرفي الزوجية على أساس من الرفق كان هذا البيت بيتا سعيدا مباركا فيه الخير وفيه الرحمة وفيه الرفق وقد قال رب العالمين وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا والنبي صلى الله عليه وسلم كذلك بيّن لنا أن للنساء على الرجال حقا وأن للرجال على النساء حقا فإذا أدى كل طرف من طرفي الزوجية الحق للآخر كانت الطاعة موجودة وكانت الألفة موجودة وكان الحب معروفا ومتعارفا, ومتعارفا عليه فيما بين طرفي الزوجية وحلت الموده وحلت الرحمه وعرف كل واحد من طرفي الزوجيه كيف يكون معامله الاخر. اسال الله رب العالمين ان يعلمنا ما ينفعنا اقول هذا واستغفر الله لي ولكم. الحمد لله وحده. والصلاه والسلام على من لا نبي بعده اما بعد فان لبيوت قد بنيت على اساس سليم وقواعد متينه ان تنهار او ان تتفتت او ان تضيع في المجتمع ولكن سرعان ما تنهار بيوت المسلمين والمسلمات لجملة من الأخطاء ولجملة من السلوكيات التي قد كانت ظاهرة بادية للآباء والأمهات وفيما بين الخاطب ومخطوبته في فترة الخطوبة ولكن كما نقول حدثت المداراة ودوري عليها نتيجة لأسباب مادية وأمور شكلية يتراد من هذا الشاب أو يراد أو تراد من هذه الفتاة، وتم الزواج بلا تهيئة وبلا تفهيم وبلا تثقيف وقد كان ماك كان. فينشأ الشاب على عدم تحمل المسؤولية، تشتكي الفتاة من عدم تحمل الرجل لمسؤولية البيت. لا ينفق لا يسعى على زوجته وأولاده لا يعرف كيفية المعاملة الصحيحة لزوجته يضرب يشتم يتعامل بخشونة وغلظة يفعل ويفعل إلى غير ذلك وكذلك تكون الشكاية من الرجل لا تتزين تسيء الألفاظ تسيء المعاملة تتصرف تصرفا قبيحا تفعل وتفعل وعندما نجد ذلك كذلك فإننا نجد ذلك لعدم تهيئة الشاب والفتاة لأمر المسؤولية وهذه المسؤولية يا عباد الله مسؤولية مشتركة بين طرفي الأسرة الرجل مسؤول عن رعيته والمرأة مسؤولة عن رعيتها الرجل مطلوب منه القيام بالإنفاق والكسوة والعشره بالمعروف ورعاية الأبناء والبنات وكذلك المرأة مطلوب منها خدمة زوجها وأولادها ورعايتها لهما لهم وكذلك مطلوب منها التألف ومطلوب منها الرحمة على زوجها وأولادها فهي تعينه على نوائب الدهر ولا تعين نوائب الظهر عليه بل انها تتحمل المسرات معه وتتحمل المشقات معه وهي معه على الحلو والمر كما نقول فهذه هي المراه النموذجيه المثاليه الاصيله الاصل الطيبه الاصل المعروفه بقوه التحمل ومعرفه, ما ومعرفة واجب الوقت وكيفيه المعامله الصحيحه ولكن اكثر الفتيات فتيات المسلمين لا تعرف شيئا عن تحمل المسؤوليه فانها تدخل بيت الزوجيه بلا تدريب وبلا تمرين وبلا تفهيم وتكون في بيت من اربعه اركان وتكون في معزل عن ابيها وامها وعندئذ تحصل ما يحصل من المشاكل والخلافات نتيجة لأنها لم تتعلم ولم تتضرب في بيت أهلها على كيفية إدارة بيت زوجية وما يكون فيه من مسؤولية وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله سائل كل راع عن ما أحفظ أم ضيع حتى يسأل الرجل عن أهل بيته والرسول الكريم صلى الله عليه وسلم يقول الرجل راعٍ على أهله وهو مسؤول عن رعيته والمرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها ويقول صلى الله عليه وسلم ما من عبد يسترعيه الله رعية يموت يوم يموت وهو غاش لرعيته إلا حرم الله عليه الجن وهذا يتعلق يا عباد الله باستمرار الحياة الزوجية استمرارا صحيحا على أساس رعاية الأبناء والبنات وعلى أساس تربية الأبناء التربية الصحيحة وإذا تربى الأولاد تربية سيئة بلا قدوة من كبير وبلا توجيه من معلم أو ناصح في بيت الزوجية ينشأ الشباب وينشأ تنشأ الأطفال وينشأ الأولاد وتنشأ البنات على عدم معرفة أمور الدين وعدم معرفة حدود الله تبارك وتعالى ومعرفة شرع الله وكثيرا ما نرى بيوت المسلمين والمسلمات لا يحكم فيها بما أنزل الله الرجل لا يخشى الله تبارك وتعالى ولا يخاف على أهل بيته. وكذلك المرأة لا تتق الله ربها في أبنائها وبناتها ولا في زوجها تفعل وتفعل من المنكرات ما الله تبارك وتعالى به علي ولذلك وضع الشارع الحكيم القواعد المتيدة حال وجود ذلك في بيوت المسلمين وذلك بالتناصح وذلك بمعرفة الخطأ ومعالجته وإزالة المنكرات والفواحش والمعاصي لأن هذه البيوت إذا استمرت على التفحش، واستمرت على البذاءة، واستمرت على سوء الأخلاق، فإنها تنهار، ويقع ما يقع من شتات وتفكك الأسرة والأولاد. وحتى يكون العلاج علاجاً مبنياً على قواعد سليمة، لا بد وأن يكون تقوى الله تبارك وتعالى موجوداً عند الرجل وعند المرأة. وكذلك لا بد وان يتقي الله تبارك وتعالى الاباء والامهات في اولادهم الله تبارك وتعالى يسال الرجل ويسال المراه عن اولادهما هل اتقوا الله تبارك وتعالى فيهما هل علموهم الدين وعلموهم الاخلاق ام انهم فرطوا في تربيتهم وآل امرهم الى الفساد الذي يشتكي منه الاباء والامهات وقد قال رب العالمين يا أيها الذين آمنوا قو أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة فنسأل الله رب العالمين أن يجعل ما قلناه وما سمعناه حجة لنا لا عليه ربنا اغفر لنا ذُنُوبَنَا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين رب آت نفوسنا تقواها وزقها انت خير من زكاه انت وليها ومولى اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين اللهم اصلح بيوتنا وبيوت المسلمين اهدنا واهد ضال المسلمين اللهم اهدنا واهد ضال المسلمين احفظ بلادنا وسائر بلاد المسلمين واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين